يعني انت يا قليل هزتني كسرتني حسبنا الله ونعم الوكيل في عاده خدمني ابو دكتني يلا. يلا يا يا زميلي يا زميلي يا زميلي يا يا زميلي يا انت اللي ايه؟ انت اللي ايه؟ اللهم صلي على حضرة الناب بحكوش <تصفيق> ليه؟